جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے نا تو ہم بڑا پریشان ہو کے نا طویض دھاگے کی طرف بڑا دوڑتے ہیں کاروبار بند ہو جائے تو ہم بابے کی طرف بھاگتے ہیں لگتا ہے کسی نے کاروبار بند کر دیا بندش ہو گئی ہے گاہک کوئی نہیں آ رہا پیسہ بہت ختم ہوتا جا رہا ہے ہم بابے کی طرف بڑا بھاگتے ہیں طویض دھاگے کی طرف بڑا بھاگتے ہیں کیونکہ ہمارا اس کے اوپر جو ہے نا ذہن بیٹھ گیا کہ طویض کے ہو گئے ہیں ان کو وہ نہیں ہوئے وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کا مال جو ہے وہ لیا تو صحیح لیکن دیا نہیں واپس جب ہم پریشان ہوتے ہیں جب کوئی ایسی مرض ہمیں لاحق ہو جائے جو جانے کا نام نہ لے رہے ہو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں پھر جب ڈاکٹروں کے پاس جائیں ہم طرح طرح کی دوائیاں کھائیں بڑا کچھ کریں پھر اینڈ پہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ جی اب ہماری سمجھ سے باہر ہے اب آپ اللہ اللہ کریں یہی کہتے ہیں نا اینڈ پہ کہ جی اب اللہ اللہ کریں اب اس کو دعائیں دعائیں دلوائیں اس کو کسی ولی کے پاس لے جائیں درگاہ پہ لے جائیں بہت اچھی بات ہے ہم بھی مانتے ہیں میں بھی مرشد والا ہوں تو جو کام ہم ڈاکٹر کو پیسہ کھلا کے اس کے بعد میں کرتے ہیں وہ ہم پہلے کیوں نہیں کرتے پیسہ ہم نے سارا کھلا دیا اینڈ میں کیا ہوا کہ جی اب اللہ اللہ کروائے تو یار پہلے کروا لیتے اللہ اللہ کرنے سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے جی اللہ اللہ کرنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے